Mm-hmm. A tam poberajú peniaze, tam poberajú peniaze, tam poberajú peniaze, peniaze vzhľad vo získia a dokážiť bez toho, aby sa reálne uchádzali do zamestnaní. Budeme oštolerovať ľudí, ktorým spôsobom svojho života zneužívajú sociálny systém, ktorý obťažujú ľudí, budúte zákon a narúšajú pokoj, užijú v mestách a opciách bez burukovací. Prečo platil zákon. Ak niekto tvrdí, že má nejaký právo. Musí mať majzbov pohľať. Ja budem sa osobne stávať za policajný zbor, osoba. A budem sa hádať s pani Poucinová aj s ďalším, aj s medzinárodným normalizácií. musíme začať robiť romského sa dať pretože už to nechce archipiálne zbadať. Vyrásta nám ďalšia generácia, spolupravo. nechci pracovať, pracovať. a nebudú platovať. A jednoduchý výtor musí prísť legitimný, reštriktný postup tam, kde toho. Pokiaľ, spolupracujúť. Vtedy im treba pomôcť, ale nechcú výčinou, ležložť system, toto to ona výbude výstoví, tomto absolútne dochť. reč. o náči blíštanej bíj!